Дім ветерана відкрили на проспекті Злуки. Його площа – майже 250 квадратних метрів. У приміщенні – 12 кімнат. Наразі готові тренажерний зал та лекторій. Кімната для тренувань обладнана близько 10 тренажерами, розповідає Артем Коновал. Чоловік каже, у будинку ветерана буде виконувати роль спортивного інструктора. «Тут вага від 1 до 30 кг включно, які допомагають вільно навантажувати всі групи м'язів індивідуально завдяки різним наборам вправ». Так само ми можемо спостерігати за грифами і збіром штану, які допоможуть робити присяд, жим лежачи і жим під різними кутами, що може проробити різні групи м'язів. А це лекторій. Тут для бійців будуть проводити тренінги, семінари та навчання. На відкриття будинку ветерана прийшли учасники російсько-української війни зі своїми сім'ями, волонтери та активісти. Серед них 30-річний Павло Тарасенко. У 2016 році він пішов добровольцем на схід. Зараз, розповідає чоловік, він приватний підприємець. «Були проводитися різні різноманітні лекції, тренінги і буде так само простір для особистого саморозвитку. Мене зараз справді поцікавили лекції по бізнесу». Поки окремої кімнати для роботи з психологом немає, терапію будуть проводити у лекторії. Один із психотерапевтів, який буде надавати свої послуги бійцям – Олег Уковський. Чоловік, розповідає, працює з військовими з 2014-го. Головні чинники насправді виникнення ПТСР, вони пов'язані не з війною, а з поверненням. Тобто, те, як суспільство приймає те, наскільки ветерани можуть відчувати соціальну справедливість, те, як ветеранам вдається сформувати якісь ресурсні спільноти і знайти такі безпечні місця. Дім ветерана має шанс стати власне безпечним місцем для ветеранів. Тернопільський доброволець Тарас із позивним «Хемера» каже, після повернення з війни психолога не відвідував. «Коли тут будуть працювати психологи, це буде, це буде просто чудово, це буде класно, тому що люди соціалізуються, вони вернуться в життя і зможуть працювати і е, ростити дітей». Співорганізатор проєкту Сергій Коновал каже, загальну вартість проєкту не підраховували. «Дуже важко проходити, тому що нам і грошам допомагали, дуже багато добродів, допомагали будівельним матеріалам, якимось речами. Ці обладнання – це ми виграли громадський бюджет на 300 тисяч, і було реалізовано за рахунок цього тренажера, комп'ютери, устаткування деяке». Ремонт в інших кімнатах повинні завершити до літа наступного року, розповів Сергій Коновал. Мирослава Західна, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.